Sähköisten kulkupelien käyttö on räjähtänyt, mutta tiestekö te, että sähköpotkulaudat ei ole leluja, vaan ihan oikeita ajoneuvoja? Ja niitä koskettaa samat lainalaisuudet kuin polkupyöriä. Eli huomioidaan muut, ajetaan polkupyörille sallituilla reiteillä ja tottakai jätetään sitä kypärää, niin silloin me ajetaan oikein.